میں بلوچستان ہائی کو نکلا تو میں اس کے لیے سرما آواز اٹھاتا تھا کہ ایک سال تک بند رکھا ابھی تک بےچارا نفسیاتی مریض ہے اور آخر میں کہا کہ تم بے گناہ ہو بے گناہ ہو اور اب ان کو پتہ چلا کہ وہ میں بیٹھے ہیں اور مستون میں ان کے خلاف اور ان کی کے خلاف, ان کی بیوی کے خلاف مفرور, ایف درج کر کے مفرور کیا گیا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے, اس سے کہتا ہوں یہ ڈرامے چھوڑ دو ہماری خواتین کی ماہل بلوچ کو پہلی مرتبہ خواتین کو گھروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے گھر سے اٹھا کے خواتین کو غائب کرتے ہو یہ آگ سے کھیل ہو آگ سے کھیل ہو آگ سے سے جاؤ دہشت گردی بند کرو یہ کر ریاستی تشدد بلوچ نوجوان بلوچ خواتین کے اوپر بند کرو اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم پاکستان کے تمام لوگ بلوچ عوام بلو سر زمین کے سیرف کے کے میں گوادر. اور میرے بھی یہ بات کی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں جو بات چھوک پہ کرتا ہوں وہ سیرف میں بھی کرتا ہوں جو آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ بند کروا میں ان کے منہ پر بھی کرتا ہوں وہاں جا کے کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ جس نے آئندہ مظاہرہ کیا تو میں اس کے تھوڑ دوں گا. کسی سردار کی ٹانگے توڑ دو اتنی حمد. تمہیں سرداروں کی توڑنی چاہیے ٹانگے تمہیں ان لوگوں کی توڑنی چاہیے جن کے نیچے جیل ہے ٹانگے تمہیں ان لوگوں کی دی چاہیے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے اوپر تیزاب پہنتے ٹانگیں आपको نہ, نہ جہانگیر صاحب میں آپ کو یہ آرس کروں اپنا اتحاد قائم رکھو میں بلوچستان کے قبائل سے کہتا ہوں یہ کوئی قبیلے کی جنگ نہیں ہے ہم سب قبیلے ہاتھ کی, اس اس مٹی کی طرح متحد ہے بلوچستان کے سارے پشتون بلوچ قبائل متحد ہیں ہم غریب ہیں ہم مظلوم ہیں بالا دست تفریق پیدا کرے گا بالا دست کے تقسیم پیدا کرے گا بالا دست لڑائے گا میں تمام کبیلوں سے کہتا ہوں اپنا اتحاد قائم رکھو اپنا اتفاق قائم رکھو ظالموں کو پہچانو وہ جو بھی ہے وہ جس سے زمین سے بے وہ جس قبیلے سے ہے ان ظالموں کے خلاف کر لو. یہ مزلوم کا اتحاد ہے ظالموں کے خلاف یہ مزلوم کا اتحاد ہے چادروں کے خلاف یہ مزلوم کا اتحاد ہے کاطروں کے خلاف یہ مضلوم کا اتحاد ہے دہشت گردوں کے خلاف اور اس میں سارے کمائے سارے بلوچ قبائل سارے پختون قبائل ہم ایک ہاتھ کی مٹھی کی طرح متحد ہیں ہم تقسیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی پہچان چکے ہیں اس کے اپنے اتحاد کو اور اپنے اتفاق کو قائم رکھو اور یہ جو آپ کے وزیر اعلی ہے یہ تو زندہ لاش ہے زندہ لاش ہے ابھی اگر آپ لوگوں کو ملے تو ان کو ہلا جلا کے ذرا ہلا جلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں وہ, وہ نہیں ہے یہ بلوچ خاتون یہ تو آپ کی غیرت تھی یہ تو آپ کا نن تھا یہ تو آپ کی عزت تھی آپ ہی سے پاسبانی کی آپ ہی سے نگرانی کی توقع کی جاتی ہے تم کہو ہو وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہو وزیر اعلیٰ صاحب زندہ ہو وزیر اعلیٰ صاحب تمہیں بلوچ خواتین کی چیخیں پہنچ رہی ہے ایک بیداری کے لیے اٹھ کھڑے ہو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور پھر جہانگیر صاحب اور ان کے تمام لوگوں کو میں فروجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہی مطالبہ کرتا ہوں تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے یہ منظور ہے تمام تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے اور جب تک نجی جیل ختم نہیں ہوں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اسلام آباد میں آپ کا پارلیمنٹ میں نمائندہ ہوں جہگیر صاحب میں نمائندہ ہوں آپ کا میں آپ کے لیے اسلام آباد میں لڑوں گا میں کے اسلام آب میں گا. اسلام آباد آباد میں گا بھی اسلام آباد کے معاشرے میں بھی اسلام آباد کی میں بھی اور جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں دن کو کیا رات کے بارہ بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ تو ایک نجی چہرے ختم کی جائے دوسرا قدم بڑھا دوسرا تمام قیدیوں کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کیا جائے پاکستان کو سلیل کر دیا ان لوگوں نے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے بچوں کی جیلوں میں یہ بیکار کیب کی صورت میں دیکھ کے انہوں نے پاکستان کی توہین کی ہے انہوں نے پاکستان کو ذہیل کیا ہے عالمی برادری میں لوگ پاکستان کا مذاق ہماری بچی ہے بلوچ خاتون ہے اور دو نوجوان ہمارے بیٹے ہیں ان کی ایف آئی آر ان لوگوں کے خلاف درج کی جائے جن کے خلاف ان کے والد صاحب درج کرنا چاہتے ہیں وہ جو بھی ہے جو بھی ایک سردار کے اطران صاحب کہتے ہیں یہ میری, میری وقت ہم کسی کے ہم تو اپنے حق کے لیے ہیں. ہم تو مزلوموں کے لیے ہیں. ہم تو مر رہے ہیں ہم تو, قید ہیں. ہم تو محروم ہیں ہم تو حقوق سے محروم ہیں ہم تو اپنے حق کے لیے اٹھے ہم صرف ذارف کے خلاف ہیں ہم صرف جانب کے خلاف ہیں ہم آصف کے خلاف ہیں. ہیں یہ ان کے والدین کا سرپرستوں کا حق ہے کہ وہ کس کے خلاف ایف آئی درج کرنا چاہے یہ ان کو قانون کی جائے تو ان کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درد کی جائے برکہ بارکان واقع اور بلوچستان میں پارلیمانی انکوائری کی جائے انکوائری سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور پارلیمانی انکوائری سرٹ اور سملی کی مشترکہ کمیٹی سے اس کی انکوائری کرائی جائے تمام مسنگ پر تارا ہے, ہے, لگا دو قانون کی کتابیں بند کرو جیلوں کو تمام مسنگ کو بازیاب کیا جائے اس کے ساتھ, ساتھ یہ جو جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں خواب و انتظامیہ میں ہے خواب و سیاسی ہیں خواب و سرداری نظام کے اندر ہے جو بھی نیچھی جیلو اور ان قتل کے اندر ملوث ہے ان تمام لوگوں کو خواب و انتظامیہ میں ہیں خواب و سرداری نظام میں ہیں خواب و سیاسی لوگ ہیں جو بھی ہیں لیکن جو اس جرم کے اندر ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے میں انشاءاللہ ان ہائی سو نہیں لے اور یہ اتنے بےخیرت ہیں یہ بلوچستان کی حکومت بےخیرت ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی اس جرگے کے پاس تم لوگ تم لوگ بلوچ روایات یہ میرے بزرگ بیٹھے تم اتنا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم کوئی وفد ان کے پاس بھیجو کوئی وفد ان کے پاس آئے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر یہ جائز دستوری قانونی مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ان سے مذاکرات کیا جائیں یہ تسلیم کیا جائے اور اس کے اوپر ایک لمیٹڈ جلد جلد عمل درآمد کیا جائے میں آپ لوگوں کو پورے جو اتحاد ہے انجمن ہے ان کو اپنی اپ, اپنی تعاون کا یقین دلاتا ہوں جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے بلوچستان جماعت اسلامی خواتین کی طرف سے ہماری بہن سمینہ جماعت اسلامی کی رہنما ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سابقہ ایم پی اے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے والنٹیر ہیں ہم آپ کے رضاکار ہیں ہم آپ کے کارکن ہیں اس ظلم کے خلاف مظلوم کی اس جدوجہد میں انشاءاللہ شان اللہ شانہ بہ آپ کے ساتھ ہوں گے باخرد آپ دیکھ لیں لاپتہ کیا گیا اس بچی کی ماں کو شرم نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی گھر سے اٹھایا گیا وہ کوئی پہاڑ نہیں تھی کسی بار نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی بندوق نہیں تھا وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اس کو غائب کیا گیا ہے یہ بچے ان کے اوپر کیا گزرے گی کیا ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل ہے کیا ان کے اندر انسانیت کی شرط اور رمت باقی ہے کیا یہاں کوئی عدالت ہے کیا یہاں کوئی قانون ہے یا سوئم ہے یہ بربریت ہے یا ریاستی جبر ہے یا سرکاری دہشت کرتی ہے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں یہ بچی میری بچی ہے یہ بچی ہم سب کی بچی ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے اس کے ساتھ ہیں ظلم کا یہ نظام ختم ہوگا یہ تاریخ رات ختم ہوگی اشرافیہ کا یہ راج ختم ہوگا یہ وطن میرا ہے آپ کا ہے ہمارے ان بچوں کا ہے انشاءاللہ اس وطن کی اختیار اپنے ہاتھوں میں لیں گے ان ظالموں سے اپنے ہاتھوں میں لیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں آئیے سونے کا وقت غفلت کا وقت گزر چکا ہے ہو جائیے اور اپنے حقوق اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے جدوجہد <والد> کیجیے جیسے چھالی کرو اور سارے بیٹھ جاؤ تسلی کرو سارے بیٹھ جاؤ آزاد دی! آزاد دی! آزاد دی! بس پاک کریں سارے جن سارے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں بھائی اسٹیج کو خالی کرے بھائی بھائی سر یہ سارے فرنٹ جو ہیں یہ سارے بیٹھتے کو خالی کر لیں سارے بیٹھتے ہیں بھائی سارے بیٹھ جائے میڈیا والے دوست لگا دے سنیا کا میڈیا ٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں میڈیا والے کیمرے لگا دے رائٹ سائڈ پہ کیمرے لگا دے میڈیا ٹاپ کریں گے سارے رائٹ سائڈ پہ درندگی ہے اور دہشت گردی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں سارے بیٹھ جائیں اور دو بچے ہمارے نوجوان ہمارے بچے ان کی تعزیت کرو میں میں اپنے پنڈال میں اپنے انکل واڈرہ میرو خان مریخ خوش خوشامدید کہتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پنڈال میں تشریف لائے ہیں میرو خان صاحب تھینک سو مچ بہادر انسان تھا وہ میں خوف اور وہ جو ان کے دل میں ہوتا تھا, ان کے زبان میں ہوتا تھا. جی وہ ان ہے تالیاں نہ بجائیں کسی کے لیے بھی نہ بجائیں اور ا... انشاءاللہ اس جد جہد کو ہم جو مظلوم عوام کی جد ہے جو اشرافیہ کے خلاف جو مالا دست کے خلاف تھے جو غربت کے خلاف ہے جو استحصالی نظام کے خلاف ہے جو نجی جیلوں کے خلاف ہے جو مسنگ پر دہشت گردی کے, خلاف ہے،, جو کے خلاف, خلاف ہے اس کو پھونکیں گے،, گے اور اپنے وطن سے اشرافیہ کے راج کا سر آپ نے اشرافیہ کی بات کی بلوچستان دنیا کا غریب ترین اسٹیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے یہاں پہ خاصیت نہیں ہے یہاں پہ سال سے لاکھوں جاب کینسل ہو چکے ہیں سر کیا کہیں گے آپ بلوستان بیٹھ جائیں سر آپ یہاں سے ساتھیوں <سؤال> سے گزار سکے پلیز بیٹھ جائے ظلم کے ساتھ تھے یہ جو نامعلوم ہے